قولي مين شال العين لما وقعنا قولي مين رخصنا حياتنا بدقايق بعد السنين ظهر مكشوف اليد مرفوعه وانتو بس زيدو سكاكين والمواقف مدفوعه قبل ما نعمل ديل خانتني روحي لما فكرت عني بيومي تشيل والمرمي ناردي رابح ما توقفو اساطير ما في جملة تعب البطن وعلمني الدهر بس يلف ويدور فلاقي الطهر علمني الحب بس يكسر قلبك وقمع لك جبر علمني الخوف عشتك وموتك وحدة للقبر كل هاي السنين مرقت كلها بلمح البصر مش فارق العمر قد ما زرعت في ما ثمر، بواسب الروح لكن تنخيالي في. ما اطرافنا سالبة يعني التنافر فينا نفر بدي جواب انسى بس اصلا بالروح عليل غياب عادي لو عابس